بزاف ديال الناس مؤخرا تيعيطو عليا و تيقولو ليا انا صاحبت حاجتي انا ماشي صاحبت حاجتي انا صاحبه الوقت اما بالنسبه لديك الخانزات المسخات اللي تيبكيو على القوه حيت سمح فيها اه حبيبتي ابكي ملي ما يكونش عندك الفلوس باش تصاوبي جوج الزغبات ابكي ملي ما يكونش عندك الفلوس باش ديري النيطواياج لديك الاسنان ابكي ملي طيب لي الحجبان ابكي ملي ما يكونوش عندك الفلوس باش تمشي قوي ابكي ملي اللي امك ما تصيبي باش تخلصي لك راه اما لا بكش تعولي لي على القواد في الليل ونهار يدت لك يلا قودي عليا راكي قوادة بحالك بحالو